На одній із вулиць, що найменше в шести багатоквартирних будинках, вибиті вікна і двері, пошкоджені стіни та балкони. Загиблих і поранених немає. Повідомили у Нацполіції області. Зранку місцеві виносили скло зі своїх квартир та прибирали прибудинкову територію. Дехто вставляв нові склопакети. І кот прямо мне заліз, і прямо сюди і прямо влізав І кіт прямо до мене заліз і почав ховатися. Зазвичай він спить он там у кутку, а тут почав тулитися. Відштовхую його, а він тулиться, і тут як почались вибухи. Напевно, він відчуває щось. Квартира стане пошкоджена. Вікна повилітали від взриву і було пошкоджено майно, також кафель відлетів, пошкоджена техніка побутова. І це Може, це так Бог розпорядився, що ми не спали, що ми чули повітряну тривогу і зайшли в коридор, де є дві стіни, там сховалися. Буду старатися обирати, і оце це таке, щоб, було, щоб люди не різалися. У сусідньому будинку 15 людей ночували в підвалі, котрий обладнали заздалегідь. І не дарма, каже мешканець будинку Тимофій. Укриття міцне і надійне, але вентиляційна система потребує ремонту. Це довели представникам міської влади ще в суботу зранку після першої атаки району. Наразі чекають на допомогу. А в триповерховому будинку, що потрапив під ракетний удар, наступного дня комунальники продовжили розбирати завали в квартирах та прибирати навколишню територію. Ольга Ларіонова, Геннадій Константин. Торчененко, Суспільне, Новини Запоріжжя.